ولكن يوم يوماً اللهم يكون لكي يجمعنا لكي أبداً حقيقة مؤلمة الرد يكون يفقد يكون لكي المحب لا يتخلى أبداً من تخلى لم